افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا اطلع الغيب اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا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 يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الْرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا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 يتخذ ولدا إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِن وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ هُدَّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ